صلی اللہ الرحمن الرحیم کل ہمارا سبق قضاء و قدر کے حوالے سے تھا اور قضاء اور قدر اسی کے اندر ہی تقدیر کی اقسام کا بھی بیان ہوا تھا اس پر اعلیٰ عرمہ کے حوالے سے حاشیے کے اندر جو بات آئی تھی وہ میں نے عرض کی تھی اعلیٰ علیہ رحمٰ نے جو قضاء کی تقسیم فرمائی تھی تقدیر کی اس اعتبار سے ایک بندے کے نصیبے میں جو لکھا جاتا ہے قضاء مبرم قضاء شبۂ مبرم قضاء معلق ہم نے اس طرح کی تین کیٹیگری کی تھی قضاء مبرم وہ ہے کہ جو اللہ کے علم میں ہے اور یہ واضح ہے کہ اللہ کا علم بدلتا قضائے شبہ مبرم اور قضائے معلق یہ دو بدل جاتی ہیں یہ میں نے حاصل عرض کیا تھا اللہ حضرت علیہ رحمٰ آپ نے جس حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھا کہ مطلق اللہ تعالیٰ کے علم میں مبدن او مقدن ہمیشہ ہوتا ہے یا قید کے ساتھ ہوتا ہے مبن اور دو ہی صورتیں ہوتی جو مؤبد ہوتا ہے وہ تو بدلا نہیں جا سکتا اسی کو قضاء مبرم سے تعبیر کرتے ہیں در حقیقت ایک پیچھے حدیث آئی تھی اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہ حدیث پاک میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو مبرم ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن مالک کی روایت ہے کہ فعین دعا یرد القضاء المبرم دعا جو ہے قضاء مبرم کو رد کر دیتی ہے تو یہ تو اعتراض بن گیا کہ قضاء مبرم تو بدلتی نہیں ہے تو یہ کیسے بدلا گیا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم فرمائی اور جس طریقے سے تقسیم کی اسی تقسیم میں جواب آ گیا آپ فرماتے ہیں کہ قضاء کی ایک قسم ہے مطلق اور مطلق کی دو صورتیں ہیں مؤبد اور دوسرا ہے مقید کہتے ہیں جو, جو مکید ہے وہ ہاج لخیر مکیت جو ہوتا ہے نا اس کی یعنی قید کے ساتھ ہوتا ہے پھر قید کیا کہ دو صورتیں ہوگی کہ قید سراہتن ہے یا ضمنی طور پر ہے قید سراہتن یہ ہوتی ہے کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے اس کے حق میں دعا کر دی اس کی مالک الموت کو کہہ دیا اس کی جان نکال لینا اگر فلاں بندہ اس کے حق میں دعا نہ کرے یہ قید سری آ گئی اور ایک ہے کہ قید سری نہیں ہے بس اس والے سے اتنا ہی ہے کہ وہ مصروف ہے اتنا کہہ دیا کہ بھائی ایسا اس کے حق میں اگر دعا ہو جائے مطلق طور پر بھائی ایسے اس کے آکے میں دعا ہو جائے تو اس کو پھیر دیا جائے گا تو یہ فرمایا گیا کہ مطلق اللہ کے علم محبت ہوتا ہے یا مقید ہوتا ہے اور یہ جو آخری مقید ہے نا یہ نسخ کی طرح ہے سوال پڑتا تھا اصل جس کا جواب اللہ نے ہے کہ جو تقدیر اللہ نے فرما دی وہ بھی بدل دی کیوں ہے تقدیر کا مطلب ہی بدلے نا تو کا قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ کیا بدل سکتی ہیں اس میں تبدیل نہیں ہے تحرف نہیں ہے تو پھر کہا اس میں نسخ ہوتا ہے مانن سخ منات نن سیہ نہ مینہا یعنی اس کا وقت ہی اتنا ہے تقدیر کے اندر کہ اس کا وقت اتنا ہے سوک المقادیری ال کہ مقداروں کو چلانا ان کے وقتوں تک بھی اس کا وقت اتنا ہے اور جو احکام تقوینیاں ہوتے ہیں وہ تو برابر برابر ہو گئے جو مقید امور ہوتے ہیں نا ان کی پھر دو صورتیں میں نے عز کی ایک سراہتن ہوتا ہے جیسا مالک الموت کو کہہ دیا کہ فلانا کی روح قوض کرنا ہے مگر یہ فلانا دعا کر دے پھر چھوڑ دینا ہے اور ایک ہوتا ہے متلک نافذ جو اللہ کے علم ہے